שווה משנת חיים. כשזה עשה לי סדר בחיים, כל המטרות קיבלו כיוון חד חזק ולמעלה. גם בעבודה, גם בחיים הפרטיים, הכל נכנס לסדר ולווחות זמנים, כל התיעדוף נהיה מצוין. הקשורת עם אנשים, התובנות של סיטואט פרסלם, עוד במורכבות. מדהים.